Πανιγύρι, η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου, τα αξιοθέατα, οι μυρωδιές, τα τηγανιτά φαγητά, ειδικά αυτά από το τέρκι στην ασκομπλή. Αυτή η κυρία τα πάντα και εννοώ τα φάντα. Σας καλά καλό τηγανισμένος. Η φασματική καταστασή μου δεν επιτρέπει να τη δώσω απευθεία κάτι να τη δανείσει. Χρειάζομαι κάποιον ζωντανό να το κάνει. Ποια από εσά τις κρατομένες προσφέρετε! Λυπάμαι, Σκράτ! Δεν ήρθαμε για την δύναμη. Ναι, ήρθαμε για το. 3α, συγκεντρωθείτε. Το 3α αφορά τρία πράγματα: ζώα, γεωργία και Αμερική. Δεν θέλω να μακοή. Δεν τη χρειάζομαι. Να την αφήσετε στα σπίτια σα. Λυπάμαι, Ελίζα, πάμε πακέτο. Σώ! Λίβι! Να την δειτε Πόσο πολύ χαίρομαι που ήρθατε εδώ! Και σένα θα σε ονομάσω εδώ, Τότσ. Ήγει τα φάκια, καλύτερη μου. Και εγώ θα την κάνω. Τον μάθημα της Θα της παρουσιάσετε στο τέλος της εβδομάδας το Μη σας γελάσουν το γλυκό βλέμμα και οι αξιολάτρευτες Η Πρέπει να είστε αυστηροί, αλλιώς οι κατσίκες θα σας πάρουν τον αέρα. όλα yeah, καλά. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Θα σας δείξω ποια είναι η σωστή μέθοδος. Εντολή, κλικ, ανταμιλή. Πάμε! Mm. Mm. Τώρα αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο. Εντάξει, yeah. Ντότς, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> για να σε εκπαιδέψουμε. Εντολή, κλικ, ανταμοιβή.